احس ان طيب بس خفيف يرفع الضغط يا جماعه السلام عليكم شباب كيف شخباركم؟ طبعا يا جماعة رجعت لكم من جديد، اليوم راح ينزل فيديو عن ليزنت ايفل، إن شاء الله إنه ما بقى له شيء ويخلص لعبة ليزنت ايفل، ما بقى له حلقة واحدة، وإن شاء الله الحلقة هذي راح تعجبكم لأنه اه وايد قوية يا جماعة، فأتمنى تشوفونه كله، واللي كان شايفه يا جماعة معي بالبث يرد يشوف الفيديو لأنه بالبث كان وايد يقطع وأنا صلحت التقطيعات وعدلتها كلها، وكان الفيديو وايد ممتع حاليا وفي وايد دراما، ابيكم تشوفون الفيديو اخر شيء نسبة تعليقكم بالفيديو طيب يا جماعة ما طول عليكم لا تنسون اللايك وسبسكرايب واشتراكات اذا ما كنت مشترك اشترك ولا تنسى تفعل زر التنبيهات هذا اهم شيء عشان يوصل لكم كل جديد بس ما طول عليكم خليكم مع المقطع شوفوا القصة تملت روز وينك يا روز مذر ماريندا لا تقول لي لا تقول لي اني الحين اقابل مذر ماريندا يا البطه في شيء ولا لا تكفى حبيبي حبيبي امم هذا المكان انا كنت فيه بس انه مع النار اللي قاعد يطلع خوفني. بسم الله. بسم الله. تعال. بسم الله. قدام ولا ورا؟ شباب قدام ولا ورا؟ ويت قدامي قدامي يمكن احط بنتي هني؟ وينها؟ شو اسمها كانت؟ ايوه. ايوه. لا تقول لي شاب <شورب> مستحيل اح <أحشون> شنو صار هي <هيهي> لا لا لا لا لا لا لا شنو صار تكفى مظهر <مادر> ماريندا لا تقول لا تقول لي انا الحين دورها ولا دور دور منه دور منه ولا الدوره يا اخي احب لما يكون في تعبير وجهك يا اخي ويلكم يا حبيبي يا سكاي والله جايك جايك مسوي له مسوي له مسوي له بيس والله مسوي له قلع مسوي له داش حرب ولا شنو؟ ايه ترحب فيني قسماً عنك <تصفيق> ايه بعد انا بعد احبك. لا والله ما احبك. يا مفخ. شوف انا ماسك الشات من الخوف هذا متطور متطور هذا هذا القائد متطور بالتكنولوجيا يا جماعه هذا شكله مهين والله مو هذا الباب والله شكله مهين هذا شكله عازمنا بقهوه ولا شيء كفف تي نفتح هذا الباب سرداب بعد ايش فينا بسرداب انا معلي الصوت والله انا معلي الصوت على خير بس كافي ما بيحل زياده لا يطردوني افتح Okay. What the hell? Mia? Truth hurts, <laughs> don't Okay. Okay. Okay. Let me guess. You're thinking. Take me out like the others. And then he gets going save Rose, right? Aye? I'm healing my Aye? daughter. Look, you, you got the soul wrong. What? what Shut up. شد your fucking hole. طيب. بس خفيف يرفع يا جماعة. Listen, Ethan, you're being played. صدق؟ What are you talking about? You think this is a game? I said حاضر حاضر Easy take it Lady, super bitch. Ugly, a psycho doll. Okay. And then we're on like freak. Okay. Huh? On the back? Don't you get it? It's a test. Digital. To see you're strong enough to be a part of Miranda's family. I don't want to be a part of Miranda's family. Neither did I, but here we are. And I'm next in line, right? Kill me, move up the chain. Well, fuck that. I don't give a damn about your personal issues. I just want to fix my daughter. <laughs> so do I. هل you have any idea how powerful a kid is? Even Miranda's scared of him. skip into. Last time you freak. I to Fuck you. لا عادي خلي بنتي والسلاح بس لا تذبحني بنتي راح تكون سلاح راح حبيبي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 طيارة يا جماعة. اوه يخرج شيء والله أي والله يا اوه الله اوه أيوه لا أحد يعلمني نقطة ضعف طيارتي هذه يعني طيارتي أنا اوه فيها اوه بي... جاني, جاني جاني لا لا لا لا حبيبي ينحش ينحش ينحش يا بابا لا لا, لا. لا لا لا لا لا لا تقدر تقول لا لا لا ما تدخل ما تدخل الناس الحلوه اللي فيهم إنه يقولوا يستدرون قبل ما يحرقوا اجاني زومبي او آه آه اوكي او آه زومبي عندهم رادار ولا شنو هذيل زومبي عندهم رادار <تصفيق> <تصفيق> <rocking> يا جماعه ولا شاشه باص والله يا جماعه هذا كل شيء متطور عنده زومبي متطور آه... بيته متطور ما شاء الله <تصفيق> قول له يعطيني <تصفيق> ألف وشي. مكان يخوف. This place is messed up. I've got to get upstairs. يا جماعة قاعد تشوفون شوفوا الناس. هذا يصنع ناس يصنع زومبي، والله اني حسيت ان هذا المكان اللي يصنع فيه زومبي. هذا الالي يا هذا وايد متطور. التكنولوجي عندهم فل اوبشن. يمكن عندهم صاروخ الصيني. اوه يربط الشابك ذي فوز الشابك ذي <تصفيق> فواز انت بكل مكان تطلع لي بكل مكان بكل مكان رحمت فواز ورحمت نفسي هذا سميته فواز والله مسكين اخي قلبي والله سكاي اوه نيو حبيته حبيت نيو مالك والله اوه كي ام ولد رشاش صغير. خلها ركبتها وينها؟ خلها ركبتها. الطيارة وينها؟ الطيارة الطيارة وينها؟ سرعي يا جماعة. الطيارة وينها؟ بس والله غالي. 180000 180000 حرام عليكم يا الظالم 120000 هذا شد جن. شداب شد شداب هذا شد جن. يا جماعة ضيقت خلقي. والله ضيقت خلقي يا جماعة. يا جماعة والله ضيقت خلقي يا جماعة. ليش, ليش ليش ليش طلع شد جن؟ رشاش يعني ما ما لقيت تعطوني شيء يعني احسن من هذا انا راح راح اشتري لي مخز... جنطة كبيره لان جنطتي بدت تصغر وبدت تقتني كل شويه يا جماعه اه سوري يو نو اوف ذات حتى اصلا دريت بالاسلحه اللي موجوده عندك يعني دريت بكل شيء امشي بشر فواز في واحد يمين يسار هني جاء ها طمني ها مو بس تدخن توكل على الله يا جماعه كاس ما صوت زومبي كاس ما صوت زومبي. زومبي كم بودر ناخدها كاس ما صوت زومبي اوكي يبدو سهل الكسر الفهد انا قاعد استخدمها حق الزومبي يعني زومبي البطق عرفته يلا نمشي شباب المكان احسه وايد غريب شوف الوسخ هذه الاختراعاته حاط سكراب داخل الجمجم معدتهم حاط مك في شيء لازم ابطله في قطعه لازم اجيبها عشان ابطل البيبان هذه والله خايف يطلع يقوم والله خايف يقوم علي هل هذا بسوي؟ موضوع آه! <تصفيق> انفجر علي جدا انفجرت جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا لا تقول لي اي كي يطلع لي اوه هذيله هذيله اللي اتحكم فيهم اللي اقدر اشغل فيهم المحركات انا ما اعتقد آه راح يقوم علي والله راح يقوم علي تكفى قام آه علي قام علي يا ود اني انا كنت حاس والله اني كنت حاس توكل آه توكل إلى الله لا حبيبي حبيبي ايو. في شيء بقلبه اوه في شيء بقلبه في شيء ببطنه ايوه ايوه <تصفيق> ايوه أوه. ايوه غدته قلب كهربائي قلب قلب صناعي يا يمه بس انا والله توقعاتي كانت صح يا حمود هالمره توقعاتي صارت صح قبل كنت كل شوي قاعد تعيب علي لتوقعاتي عند توقعاتي كانت صح أن حسيت راح يقوم علي يعني يا احتاج صدقه أنا مستأنس على الشيء اللي سويته إنه سويت شيء صح <تصفيق> بالعادة حمودي كل شيء يضحك علي أنت ويا تخططاتك البائخة ماش قاعد يقول لي أخي يا حمودي <تصفيق> أو أنا قاعد أسوي أصنع لي قاعد أصنع لي شيء حق هذا الباب الألعاب والله حركات والله حركات أقدر أسويها مرة ثانية راحت والله حركات يا جماعة أيوة ايوه لا لا لا تقول لي هليكوبتر طياره ايوه هذا ما يموت شكله أنا عيوني ناس قويه وطاقات راح تخلص اوه من ابو شكله. السلام عليكم، فتح اوكي اوكي. اوه ماي جاد. انا فتحت الباور يعني اقدر افتح هذيلا كلهم حجي. اه البياع حبيبي والله يلوموني بحبك والله يلوموني بحبك يا فواز فواز شوف انا انت كنت تحت انا صعدت هذا كله بس عشان اصعدك يعني انت ما تقدر تصعد اصلا ما تنتظر ميراندا thinks nothing but children she doesn't care for us no she's long lost اشتغلوا اشتغلوا اشتغلوا ما في مصدر. تشتغل، يشتغلون على ما الناس نفسهم يعني، يطقون الطوفة من العمل يعني، في ماذا؟ يا جماعة هذا تكنولوجي عنده فل اوبشن يا جماعة ما يصير شذي أوكي <تصفيق> الفلوس قاعدة تزيد اسعارها وقاعدة تعطيني اكثر بس الفلوس ما قاعدة استفيد منها لان خلاص كل شيء صار غالي كل شيء صار غالي ف... يحتاج لي يعني ناس ذهب ناس اقوياء يعني اذبحهم. هذا يا جماعه الالي، الالي اللي قال لي يعني قبل شويه اللي صانعينه مال الطياره، حتى كان موجود صورته بعد. هذا هو، انه هو سواه عشان مسافات بعيده وما عمي هذا هذا عبقري. بسميه من اليوم ساينتس والله بسميه ساينتس عبقري يمكن في شيء she'll start her ceremony with your what that it's all over for your kid the whole village النهايه هذه i'll stop it خلاص انا بجري لا poor papa هذه انا راح انا اللي i'd like to see you try hey like to see try صح كلامه هذا انا اللي قاعد أتكلم. ميس، صح كلامي الشباب ورجعنا نسعد مرة ثانية There's more. اوه ستوب 3 عجي تعال النادي صاحبنا البطة فواز حبيبي يا فواز تعال تعال يلوموني يلوموني فيك يا فواز اياك حياك والله ذكين هالسصير يلا ما عليه ما عليه يلا بعدش نسوي دور الثالث بالغصب يصعد الماكينه لا تنكسر علينا بس حبيبي حبيبي ايثن امك ايثن عمري عمري اللي يقولون ايثن جيرين جودز از مور امبورتنت ذن اني ثين ما اقدر اطور شيء راح اجمع فلوس عشان اطور الماغنم وبعدين oh, اشتد بس توكلنا على الله leaving so soon leaving so soon يلا مع let's go you really are a tough one a tough one tough هذا قاعد يتكلم عن الهليكوبتر الطياره المروحه وبسم الله قاعد يتكلم ان عن, عن الطياره هذا بدفع الهواء القوي ما ادري شنو راح يصير يعني ما يعني وايد وايد بطقه واستوعابه يعني يعني حتى اللي مسويه ما يقدر يسيطر ما قدر يسيطر ما, ما قدر يتحكم فيه يعني نقطه ضعف اللي هو الهواء لابس الكلف الرعني Out of my way, man! Yeah. <laughs> oh. والله صيده طلع والله أن صيده كان أحمر وحشي يا جماعة والله كان أحمر وحشي يا جماعة طلع ايزي خوفني وايد خفت منه والله ماي جاد عرفت حركة قط عليه لاند ماين واحد Now stay down. حطيت عليه يا جماعة. شلون؟ بسم الله يلا نواجه. ابي عصب علي لا تكفى لا تقول لي راح يوديني عند منظر مرينده مره ثانيه لا لا اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه هلا. دوت. كم. ده. امسكها امسكها امسكها امسكها. امسك الحذيفة لا. في بحر أنا ما كنت ما كنت متوقع أنا في بحر. بس شل مصلحة هذا. صار وحش. يا جماعة انسان صار وحش. ولد راح يكون <تصفيق> قوي وانا اقول لكم ليش تقولون انتم تستخدم جيب لك قنابل وايد جيب لك قنابل وايد. واو واو هذه بدايتها كذي. ستير اوف أحد راح اوخر عنك والله بس تكفى وخر عني انت اللي وخر عني مو انا اللي وخر عنك. I'm lost if you are in the way. What do you care, Chris? You killed my wife, you son of a hey, bitch. You. you think I killed Mia? That wasn't her, it was Miranda. What? Huh? She's a bioweapon. She changed her appearance and pretended to be Mia. It seems she also survived being shot, so now I'm here to finish the job. Bullshit. Why don't you fucking tell me right away? Because I knew you would want to be involved. And this job is hard enough without civilians getting in the way. Uh. Why us, Chris? What the hell is going on? All right, Ethan. All right. I guess I owe you an explanation. Hand me that wrench. يا جماعة طلعت والله إني أنا حسيت إن مرتي زوجتي كانت مو طبيعية مو إنسانة مليون طقه طقوها وما ماتت يعني ما كنت متوقع إنها كانت إنسانة. كل يعني لا تقول لي بنتي مو إنسانة بعد بنتي وحش. روز لا حبيبتي روز. I can't do anything that might not be true take a look at this my men sent those pictures a few minutes ago Miranda keep looking Rose, Rose. oh shit Rose. we gotta go relax my men are monitoring the situation but they have my daughter you don't get anything you don't stand a chance against Miranda by yourself <laughs>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 بنسيك فخلنا نذبح الكلب اللي فوق وبعدين نذبح مادر ماريندا ونساعد روز بس دقيقة قبل ما نروح في شييني سوي سيف وفي جماعه توق انتو قاعد تشوفون شنو اللي قاعد يصير يعني زوجتي طلعت مادر ميريندا هي اللي كانت قاعدة تتحكم فيها وأنا أوه... انا اصلا كنت حاس انك قلنا مو طبيعيه مليون طقه طقوها وما ماتت اصلا من البدايه قاعد اقول شنو شو الزوجه اللي ما تموت Sulking all evening. Maybe you shouldn't have any. I'm not really have to stop man. worrying. At least we're all together. You, me. Well, let's smell it. Now, everything's gonna Seriously? be- Seriously? So you can just forget about what happened in Louisiana. Simone, it happened so long ago. I just, I don't understand why you are so- ah. Mia! Get down! Bismillah! Oh, damn! Yeah. So oh. So oh, God! Oh, God! Oh, God! Oh, God! Oh, God! God! Oh, God! Oh, God! Oh, God! Oh, God! Oh, the hell? Sorry. على باله كريس لا لا لا وقشرو وات 60 مليون طلقه ما ماتت بسم الله ولا تشوا والله قصه قويه يا جماعه وقسم بالله قصه قويه اندمشت لها حيل اوكي وايد كانوا قاعد يتكلمون عن روز وفي اشياء وايد صارت ولكن ايزي بيزي يا قاعد اقول لكم الحين ايزي بيزي راح يموت على ايدي يعني انا راح اذبحه بالار بي جي اللي عندي بذبحه بالدبابه هذه إييييي اي ام كومينج روز ام كومينج روز ماي فرند روز ماي لاف ام كامن نلعب والله ونا يا جماعه اوه بس انا بسنكس على اي والله وانا يصير اخدم معي برا بعد اوديه عند بيتي ولا ماشي والله بتفلس احلى كون قاعد اسمه انا اه فجرة اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي تكفى لك السلحي كسرها لي عشان برمي برمي ابيض لي تكفى لك طعلي لك طعلي بابا يلا آآآه ايوه ايوه روح يموت على أيدي يا جماعة. زوج تيو وركب قلت لك بتموت على ايدي قلت لك بتموت على ايدي بس خلنا نتاكد بعد وحده اوه اوه لا بتموت على ايدي <laughs> oh! The, oh the only in the afterlife. It's the <laughs> the death, Oh! the the Oh! Oh! Oh! Oh! The Oh! Oh! Oh! the Oh! Zulga! I'm sick of Zulga! Zulga! This can't be the end for me! I... Yeah, <تصفيق> the end for you, my friend. يبي يذبح روز ها؟ حجي أنت أنت ما قدرت لي. شلون أنت بتقدر حق مدر ميراندا؟ <تصفيق> منو أب؟ أنت <ممتق> قريه. أنا <تصفيق> أنت مصر عندي <تصفيق> تليفون أصلاً. <تصفيق> Not without me. It's too dangerous. Wait there, you hear me? Ethan? Binti! Rose! Rose. Ethan! Ethan, respond! Rose! Ah uh, yeah! Our child. She's so important, isn't she? She's everything to me. <laughs> And mine to me. With Heisenberg on. You've lost your lead. What are you going to do? I don't know, but I'm saving Rose. Never never know, do you? Even when I took poor Ethan. Who are you? Where's Mother Enough!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 The mega my seat catalogs all of us. however, she will be reborn as my daughter. she's my child. not yours. where are you? show yourself. why did Rose come to be? يا because of her parents. and you are true. كانت تلعب but I've learned all I can. هي اللي كانت Your worth as a lab rat has run out. Miranda! You coward! Come on and face me! Uh. Don't worry. Your death will come quick. You will join the Megamycete's records. Uh, uh, uh, Gilby. I will make sure to sample your blood for later. Once dawn breaks, The ceremony will be complete and I will become her true mother قلبي قلبي بس تتزوجيني. ساعدتني؟ والله سمحتي.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 احسها هذه القاعدة، احسها هي المجموعة مالتهم يعني، هي اللي تقول لهم روحوا كذي، روحوا كذي. أنا can't wait to see my true child <تصفيق> خد قلبي. Captain, I've confirmed the death احمد Share your screen, and I'll go over the situation. My team and I were careless. Yesterday, we took down the Transformer. Board, but we didn't kill her. Who knew she could fake being a corpse? <laughs> Since Miranda could have infected Ethan, I forcefully took him and Rose with us. But the vehicle they were riding in was attacked. When I got to the wreck, Ethan and Rose were gone. <تصفيق> the last time I was able to contact Ethan, I heard Miranda's voice. <تصفيق> <تصفيق> she murdered him. And she is not gonna get away with it. <تصفيق> <تصفيق> God damn it, when does it end? لا تقول هذا انا راح يصير انا. راح يصير هذا انا. The mission? كل شيء 3 years trying to put this thing in the ground. 3 years too long. so bsa guy حماس. jamaa asal hamas ain't waste any time nutrition adjustment but no, nathan doesn't change anything brother يعني like okay. قوي والله يا